В обласному центрі попрощалися із 23-річним військовослужбовцем-спецпризначенцем, котрий загинув у Бахмуті. Гвардія наступу – час повертати своє. Новий блок марок із такою назвою презентувала «Укрпошта». Долучається до волонтерства в силу своїх можливостей. Як 101-річний житель села Хмельницького району допомагає військовим.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 Про це Суспільному розповів голова парафіяльної ради Юрій Смаль. За його словами, реставруватимуть коштом меценатів. І закінчити роботи планують до трійці, яку християни Східного обряду цьогоріч відзначатимуть 4 червня. Вона вицвіла, оклад вже розсохся, затікає вода, і фарба вицвіла. Тому було прийнято рішення демонтувати її і віддати на реставрацію. Що, власне, і було зроблено. Реставрацію образу Богородиці буде робити заслужений художник України Леонід Шерстенюк. Тобто він сам іконописець. До мене вже телефонують і питають, може краще новий образ. Ні. Буде саме ця ікона, яка намовлена роками. Буде оновлений клад, дашок буде оновлений. Будуть приємно здивовані, коли ми зробимо свідкую її, що в нічний час вони так само і було видно. Коли стане зрозумілий стан, безпосередньо в якому вона перебуває, тоді будемо говорити про якісь кошториси. Ну, я думаю, що це буде недешево. Іван Пихорець коле та чистить волоські горіхи. Каже, це для бійців на фронті, які йому годяться вонуки і навіть у правнуки. У травні Івану Давидовичу виповнився 101 рік. Це ж ній діти якихось мамів, татів, мама дивиться, щоб не впав, щоб, щоб не вдарився, а цей гад вбиває очевидь. Повномасштабна війна, розповідає невістка Марія, спонукала Свекра долучитися до волонтерства. Хоче допомагати по мірі своїх можливостей, хоче нам допомагати, що може.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 Привезли нам їсти і відкрили ті бетони. От каша така рідка. Ну, і, і не зупі, і не каша. Ячмінна. От до тої каші і ячмінні крупи і капустою. А там хробаки били з чорними головами. Я тут Каже, що тут їсти, а їсти – то охота. Із його слів, попри виснаження і недомагання, всі намагалися йти на роботу. Каже, хто не міг працювати, ставав для гітлерівців непотребом. У бараку, якщо забулив, і навіть не пішов на роботу, вечором приходив, а він вже не живий. Звільнили остарбайтерів з чеського табору якраз в день народження Івана Пухерця – 6 травня. 6 мая, саме на Великдень, 10 годин ранку. Тікали американці. От де американці? Євкай прийшли, а німці кай тікають хто куди. Ті повтікали всі. І ті охранники, що були.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 Такі сівочки, січене, це іменно з тих технік вишивки, які в подільських сорочках використовуються, змережування тим подільським червячком все ручна робота, повністю ручна збірка. Іменно в самій вишивці мене цікавить цей процес, що руками можна зробити більш якісніше, чим машиною. Валентина Сірук говорить, їй подобається працювати з натуральними тканинами і оздоблювати їх візерунками з для них ниток. Свою сорочку, яку вдягла вперше, майстриня вишила бісером і французькою ниткою на конопляному полотні, що розповіла, зберігалося в бабусині скринці. Мисткиня Галина Бернацька показує сорочку з традиційною зіньківською вишивкою і розповідає про її.